בשיעור הזה אנחנו רוצים לדון בסוג מיוחד של משולשים שנקראים משולשי 30-60-90. אנחנו חושבים כי אתם יודעים מדוע נקראים בשם זה. המידות של הזוויות שלהן הן 30 מעלות, 60 מעלות ו 90 מעלות. מה שנוכיח בשיעור הזה, ומתברר כי זאת תהיה מאוד, לפחות לגבי חלק ניכר ממה שנראה בשיעורי הגיאומטריה, ומאוחר יותר בשיעורי הטריגונומטריה, זה את בין הצלעות של משולש 30-60-90. אם היתר הוא באורך X, זכרו, היתר היא הצלע, שמול הזווית של ה90 מעלות, אם ליתר יש אורך X, מה שאנחנו נוכיח, כי זה הצלע הקצרה ביותר, הנמצאת מול ה30 מעלות, תהיה בעלת אורך, של X חלקי 2, והצלע של ה60 מעלות, הצלע של ה60 מעלות, או הצלע שמול, שמול הזווית של ה60 מעלות, כפי שעדיף לומר, תהיה שורש הריבועי של 3, כפול הצלע הקצרה ביותר. אז השורש הריבועי של 3, כפול X חלקי 2. זהי האורח שלו. זה אם אנחנו נucheח בשיוור הזה ובשיוורים אחרים אנחנו ניأسם זה. אנחנו נירא כי למעשה זה תוצאה מאוד שימושית. נתחיל עם המשולש מש... שאנחנו מכירים מיתר. נצטרך כאן לaczמנו משולש שבעצלאות. ציור. המשולש זה תמיד חלקה קשה. זה אני סירן את ה-TOEFL יותר שלנו לסרתת משולש שבעצלאות. נחנה אותו A B, אנחנו נניח כי בנינו משולש וצלעות. משולש ABC משולש וצלעות. אם הוא שווה צלעות זה אומר כי כל הצלעות שלו שפות, נניח כי יש משולש וצלעות עם, או, עם צלעות באורך X. זאת תהיה X, זאת תהיה X, זאת תהיה X. וזאת, אנחנו גם יודעים בהתאם למה שראינו, בעבר לגבי משולשים וצלעות, זה כי המידות של כל הזוויות שלו תהיה 60 מעלות. אז זאת תהיה 60 מעלות, זאת גם תהיה 60 מעלות, וגם זאת תהיה 60 מעלות. מה שאנחנו נעשה כאן, אנחנו נוריד גובה מהנקודה העליונה שכאן. אנחנו נוריד מכאן גובה הישר מטה, ולפי הגדרה, כאשר אנחנו בונים גובה, אנחנו חותכים את הבסיס ממש כאן, בזווית ישרה, אז זאת תהיה זווית ישרה, ואז זאת תהיה זווית ישרה, אז הוכחה די ברורה מעליה להערות, כי זה לא רק גובה, שהוא גם אנך לבסיס, אלא זאת הוכחה די ברורה מעליה, להראות שהוא גם חוצה את הבסיס. אתם יכולים, אם אתם רוצים לעצור כאן, ולהוכיח את זה, אבל זה בעצם נובע מהעובדה, כי זה קל להוכיח, כי שני המשולשים האלה חופפים. הרשו לנו להוכיח זאת עבורכם. נכנה את הנקודה הזאת שכאן, D, אז המשולשים, A-B- אם הם שניהם משפטפים בוודאות את הצלע הזאת. הצלע הזאת משותפת לשני אלה שממש כאן. כעת הזווית הזאת שכאן היא שווה לזווית הזאת שכאן. הזווית הזאת שכאן שווה לזווית הזאת שכאן. אם שתי אלה שוות זו לזו. הזווית השלישית חייבת להיות שווה לשניה. כלומר הזווית הזאת שכאן חייבת להיות שווה הזאת שכאן. שתי אלה שוות. למעשה אתם להשתמש במבחר של משפטי החפיפה שלנו, ניתן להשתמש בחפיפה צלע-זווית-צלע, ניתן להשתמש בזווית-צלע-זווית, כל אחד מאלה כדי להראות שהמשולש ABD, חופף למשולש CBD. מה זה עוזר לנו? אנחנו יכולים להשתמש, כפי שאמרנו, בזווית צלה, זווית צלה או בזווית צלה, זווית, זה לא משנה במה, זה עוזר לנו דרך אך שזה אומר לנו, כי הצלעות המתאימות של המשולשים האלה תהיהן שוות. במיוחד, במיוחד, האורך של AD יהיה שווה לאורך של CD. אלה הן צלעות מתאימות. לכן הן דיאן השוות זו לזו. אם אנחנו יודעים כי הן שוות זו לזו והן מסתכמות ל-x, זכרו את זה משולש parcוו Zheng r derrière, אנחנו יודעים כי הצלה הזאת שכאן היא x חלקי 2, ואנחנו יודעים כי הצלעות שכאן תהיה x חלקי 2. לא רק את זה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים גם כי כאשר הורדנו את הגובה הזה, הראינו כי הזווית הזאת חייבת להיות שווה לזווית הזאת, המידה של שתי הן מסתכמת ל אם שני דברים זהים מסתכמים ל-60 מעלות, אז זאת תהיה ל-60 מעלות, עד כה הראינו אחד מהחלקים המעניינים של משולש 30-60-90. עם היתר, שימו לב, נראה לנו, כי אנחנו לא הצבנו על הנקודה הזאת, אבל לגובה אנחנו פיצלנו למעשה את המשולש ועצלעות לשני משולשים 30-60-90. משולש 30-60-90, אנחנו כבר הראינו כי אם הצלע שמול הזווית של ה-90 מעלות היא X, אז הצלע שמול הזווית של ה-30 מעלות תהיה X חלקי 2. זה מה שהראינו ממש כאן. כעת עלינו למצוא את השלישית. הצל השמול הזווית של ה-60 מעלות. הצל השמול הזווית של ה-60 מעלות. היא זאת שכאן. נכנה את האורך שלה, בעצם מעדיף להשתמש באותיות שכבר יש לנו, זאת ה-BD. כעת ניתן ליישם ממש כאן את משפט פיתגורס, נקבל, BD בריבוע, האורך הזה שכאן בריבוע, ועוד X חלקי 2 בריבוע, כל זה שווה ליתר בריבוע, כלומר נקבל, BD בריבוע ועוד X חלקי 2 בריבוע, זו נובע שישירות ממשפט פיתיאגורס. זה שווה ליתר בריבוע. זה יהיה שווה ל-x, חלקי-x בריבוע. ורק לצורך העברה, אנחנו מסתכלים על המשולש הזה שכאן. אנחנו מסתכלים על המשולש הזה שכאן מימין. ומיישמים פשוט את משפט פיתה גורס. הצלע בריבוע ועוד הצלע בריבוע שווה ליתר בריבוע. נפתור כעת עבור bd. תקבלו, BD בריבוע ועוד x בריבוע חלקי 4 שווה ל- x בריבוע, זה שווה ל- x בריבוע, אתם תראו בזה כארבעה x בריבוע חלקי 4, זה אותו דבר כמו x בריבוע. אם נבחית את זה כעת, אם תבחיתו כעת x בריבוע, רבע x בריבוע משני אגפים או x בריבוע חלקי 4 משני אגפים, תקבלו שבידי בריבוע שווה ל- 4x בריבוע חלקי 4 פחות x בריבוע חלקי 4, זה 3x בריבוע חלקי 4, כלומר זה יהיה שווה ל- 3x בריבוע חלקי 4. נוציא שורש משני אגפים. נקבל כי BD שווה, זה שווה לשורש ריבועי של 3 כפול X, כפול X. שורש ריבועי של 3 זה השורש הריבועי של 3, השורש הריבועי של X בריבוע זה X, חלקי השורש הריבועי של 4 שזה 2. הצלע BD זאת הצלע מול ה-60 אנחנו סיימנו, אם היתר הזה x, הצל המול הזווית של 30 מעלות תהיה שווה ל-x חלקי 2, והצל המול ה-60 מעלות תהיה השורש הרבוי של 3x חלקי 2. תלוי איך תרצו לראות את זה.